حاجبك بدأ ربا هيربا هدراك واستعداء قبطت حاجبك ربا راسك موسعد أتنم مكتاب مليانة حياتنا هنا بجراء عموم وعلم ومكاني قدام يا يا حقق الأحلام والحل دايما في الإسلام حياتنا مره عمره ما تدوم صلي وصلي وصلي, وصلي, وصلي عارفين على مين الضوء عداي دايما هم عدايك اتموت على شاني هتموت على شانك هتصبتون في مين لو الكل خالد. كل خارك كل خارك برموت خليك مكانك هتخليك بميش في الشارع راجل زي زي مهما لحد ما نوصل للحريه هفضل جنبك للنهايه آية. من البدايه يا صاحبي انا بايع القضيه قايلوا عليا ان انا ايهابي لما افوض هتموت اعدائي وقانوني اكيد هيكون اسلامي مع اعدائي كلامي بسلاح سلاح كلها عارفاني على عداء انا دايما دمي حامي هتخطر ايه لو كنت مكاني بين اصحابي مالعلى. من اعدائي ما بآمنش غير اخلامي هاتوا احبابي من غيرهم صعب ايامي مفيش طريق نرجع تاني كلها مني اشوفهم تاني ورغم تغير الاسامي لسه فايلكم غني يا اما تموت يا تعيش بتعاني الكل ربعني <تصفيق> ف الخطر اوعى تبعني لو حسيتني تحبك يوم تسمعني بكل ف الخطر بعني ف وقت الخطر هارفعني مش حلاني من مابروح ملح املح افي من ايدك كلامنا بانا ولا راسي يا خلط كلامي ولا هتجواني في ايامي معانا احنا بتتلاشى مع ايامي لو محدش تم في يوم جميله ولا حد مراعي ظهيره دقاتك خير الصباح فينا بإيده الأمر قبل وبعد أيام تتعد في الجنة نشوف السعي لآخر الغابة وشر البعد ماشية كده بالحمد في الخيمة عمود دايما موجود شي من نفسه في إيده له بالجود وأمن نفسه للبطون في قلوبنا الجيش موجود وياريت أيامكم دي ما تعود ولحد الموت هنعيشها جنود في الغابة سود أوعى فيهم عالحق الحود واللي يجيبه ربنا محمود قول الحق لو هتموت علي الصوت حاول تاني أيام بتفوت شعب كبير عايش منموت وبنات محطوط للدم حدود ومع اختلاف الخطوط قدرك صايب هنا مكتوب ورغم كل الضروود كده وكده هنموت كده وكده وانا لسه بناطر حاولت تفضل راجل وانا هفضل جنبك ثابت حواليا الناس بتموت حريه ارواحنا في التابوت ولو عمود هيفوت هيفوت بتخاف من ايه كلنا هنموت اوعى في يوم تأجل لو وقعت قوم وكمل في الناس اتأمل احزان في وشوش بتعلم ويموت بقى يا معلم المعلم ولا يتعلم يا من اول دوله خفيفه تسلم حرر وطنك وافضل احلم ولما تصحى تعيد ايامك فتح عينك شوف قدامك سلم الموت او جاي عليك اخر القلق ما بين عينيك لو شفت الغلط هنا قدامك متخافش قوم واتكلم او استسلم وادفن راسك في التراب الغراب العيش عذاب انا ابوها في زي الاغراب ولو تختار الهروب مين هيواجه المكتوب انا عراب اخترت احارب هنا عداي بالراب فلوسك هنا تكون محبوب فلوس بتغير القلوب اوعى تعيش في يوم مغلوب على امرك ربك خلاك وهيرزقك عدوك عاوزك قافل بقك اطلب حقك مين هيساعدك هنا غير نفسك كله لو شايف حاله غيره والقريب كتر خيره ماتوا كتير على ما احوالنا دي ما بتحلليش فيك رجاله فما تخافيش هناخد حقك مش تهويش يا صاحبي معاهم خدها قفش اوعى في يوم تخاف كلبش وخليك زي انا ما بهابش وريني نفسك ما بتشوفش على انا, أنا زيك مش ومش بعيد بموت وحيد ومين المستفيد كل ما زاد يوم على عمري حموري عماله بتزيد ومفيش في حياتنا اي جديد ايامي عملت وحيد وانا بحديد حديد وبجيب لك نكهه النكهه تحديد للاهداف واللي مسكنا ده كلها بلحق من الاسراف وفندت من ستاف كلامي دايما كده سبقاني غيرت طيب دماغي بدلت اسامي اديت اقامي ورسمت الجاي قدامي يكون اسلامي علي الصوت الله ينور